На відкриття виставки, присвяченої пам'яті Михайла Андрійчука, прийшли рідні колеги-друзі та знавці творчості митця. Експозицію готував художник Яків Павлович, який тривалий час працював з Михайлом Андрійчуком. Я писав про нього перша персональна виставка, коли йому було 55 років. Це була перша персональна виставка хмельницького художника в Києві. Наші художники, ніхто не виставлявся в Києві, виставився Михайло Мельянович Андрійчук. Син художника Тарас Андрійчук, розповідає його тато, у Греківському училищі спершу навчався на скульптора, потім перевівся на живопис. Згодом став студентом Київського художнього інституту на станкову графіку. Любов до скульптури, пластики можна побачити в його графічних роботах. це слова Михайла Андрійчука із представленого на відкритті фільму про митця. Як і Павлович каже, для експозиції обрав його кращі роботи. Я брав з книги роботи, тому що в його фоє Бібліотеки вісім робіт його авторських. Це надзвичайно такий цінний дарунок бібліотеці. Роботи я знизу я хотів показати фотохроніку, що Михайло Мелянович був тісно пов'язаний з колективом Хмельницької обласної бібліотеки для дітей ім. Шевченка. Крім того, що ще великий, він ще людина велика, настільки добрий, щирий. Це справжній вчитель і справжній художній. Син митця Тарас Андрійчук каже, досі не усвідомлює втрату батька. Пройшов рік, але я ще не можу до кінця усвідомити, відчути цю втрату. В майстерні я переглядаю його роботи. Там і друкована графіка, і малюнки, і і вугіллям, і олівцем, і змішана техніка, і монотипія, різні роботи. Відвідувач виставки «Радіон Романюк» навчається за спеціальністю живопис, оформлюючи вітрин та приміщень. Хлопець каже, в експозиції найбільше сподобались портрети Тараса Шевченка. Я таких не бачив, він тут молодий, не злий, а то завжди дивиться, він такий серйозний, ніколи це, хоча розповідали, що він любив порадіти. не було такого, що там взгляд такий прям дуже серйозний, і картин такої я не бачив, а тут їх, Доволі багато було і було дуже цікаво подивитися на неї з другої сторони. Переглянути виставку, присвячену річниці пам'яті Михайла Андрійчука в обласній дитячій бібліотеці ім. Тараса Шевченка можна до 28 листопада. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.